Підготовлюю клеми для з'єднання, зачищую їх, відрізаю необхідну довжину та залуджую, залуджую паяльником каніфолі. Студент п'ятого курсу Хмельницького національного університету Андрій Єрій допомагає збирати сонячні електростанції. Робиться після занять. Підготовка кабелів в день займає приблизно годину, а складання і підготовка інших компонентів теж до трьох 4 годин. За словами завідувача кафедрою електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету Олега Поліщука, ідею створення міні-сонячних електростанцій подав їх колишній випускник, нині військовослужбовець Збройних сил України. До нас звернувся наш випускник, який зараз служить у Збройних силах України, знаходиться на сході України. І в них виникла така потреба зарядки мобільних телефонів і від таких мобільних пристроїв. У нас є спеціальність електроенергетика, електротехніка, електромеханіка. Ми готуємо фахівців за даним профілем. Студенти вивчають таку дисципліну як нетрадиційної відновлення джерел енергії, де розглядають будову таких міні-сонячних електростанцій. І ми таку, вирішили, таку міні-сонячну електростанцію. Виготовити для потреб Збройних сил України. Міні-сонячна станція складається з шести основних приладів, говорить викладач кафедри машинних апаратів, електромеханічних та енергетичних систем університету Сергій Пундик. Міні-сонячна електростанція складається з самої сонячної панелі. Ось, бачите, вона комплектується в такому чохлі захисному. Далі йде у нас на контролер, який відповідає за заряд акумуляторної батареї. Ось тут знаходиться ящик у нас. А від самої вже батареї йде в нас на інвертор так званий, тобто перетворюючи з 12 вольт на 220. І ми вже можемо будь-які, наприклад, побутові пристрої підключати. Як розповів аспірант кафедри машинних апаратів, електромеханічних та енергетичних систем університету Андрій Поліщук, виникли проблеми з закупкою комплектуючих запчастин. Пояснюю, чому. З комплектуючими проблема велика, так як багато розбирають на фронт. З Китаю немає можливості замовити. Всі, в основному всі вкомплектуючі йшли через Одесу, через порт. Поки що у нас вистачає наявних тих, що ми замовили наперед комплектуючих, і з них ми збираємо міні електростанції. До електростанції можна підключити побутові електроприлади, каже Андрій Поліщук. Можна заряджати телефони рації. Лампочки підключати десь до 10 телефонів або до 5 рацій, або одну лампочку на ніч, 10 Вт можна поставити. Ціна аналогів приблизно около 7-8 тисяч, а наша електростанція виходить десь до 5 тисяч по собі вартості. За словами Андрія Поліщука, частково запчастини купують власним коштом. Складають електростанції викладачі та студенти університету як волонтери. Уже є замовлення на вісім сонячних станцій. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.